مراد عايش مراد اللهم خير. شكله استحق البقاله يا رب خير. ما عليك عليه. ألو سنين ولا عزاء ولا إيش الموضوع؟ المناسبة ما التالية آه بكس تلعب راحتها؟ آه آه. ولا ستة أشهر بستلمش؟ آه بكس تلعب راحتها. طيب إيش داعي تقصر؟ إيش داعي تقصر نفسكم؟ يعني أجي أجي. طيب طيب. يقصي معنا أمير؟ وكمان من؟ أجي معي أمير. طيب طيب. أنا خدنا الآن بتصوره ولا بجزعله وبنجي. طيب طيب خلاص فاصل يا اهل يا هل تعالي تعالي اسمعي ايش في انا فوضى اسمعي انا اليوم ما عزومه ادخل البيت واليوم لا لي... يعملش حسابي اصرفك واعذب لك حساب الان انا بروح اتقصر بتبدل بس لي معوز، إن شاء الله يا رب تطلع احمر يا رب. إيش فيه؟ أكيد، أكيد معك أقول الله لا. أكيد، أكيد معك اقول الله يشفيك يا اخي ما لا تفرطناش روحناك وبس لا تمرضناش قدنا مريض اسمع آه. اكيد ضيعت حاجه صح لا ولا قوه يا اخي ما ضيعتش خرج من راسي يا اخي خرج من حياتي كنت بغران اسمع آه. اكيد اكيد طردك ابوك صح ايوه طردنا قال لي اذا ما عبيت الغاز بتروح اسمع <تصحيح> في طابور في الحافه الثانيه لكن طافور جحبك طوب لك طابور الحافة الثانية في الحافة الثانية مش قاضي برح تقديم يا غاية رويلي ايوا في الحافة الثانية أيوة أنا قاضي الحافة. مش قاضي لك يا أمير يا أمير يا أمير وسهلا فينك مغيب أجازة تصير ساعة صدق بساعة ايوه انا صاحي اول اول نايم اسمع الان عزمنا مراد قال نحن معزومين عنده غدا ضروري سبحان, سبحان الله مناسبة ايش العزومات؟ نعم بمناسبة انه ابوه استلم الراتب وقدر له ست شهور ما استلمش والان عاد استلم راتب وقال مراد انه بيعزمنا غدا استلم ما يستلمش ايوه الان تخوت تغسل وتبدل بنروح عند غدا ايش تغسل وبدل تعزمهم سال انا لك حامل مشغول على كذا يعني ما بتغسلش ماشي اليوم شي بروح يوم. اليوم آه يلا خذ الباب علي تقفل الباب القهر رايحين رايحين ربي جابك سبحان الله دايما ما افكر في باقي لي. ليجان. يا شيخنا وعمنا متاجره راسنا عبد الرحيم. انا انا كنت الاهوة اقيلك قبلك حق الهيجان. لكن حصل معنا ضرب وموت صح? ايش من مات انا مش رحيم ايش ليجان. انا داري إنك رحيم. مات مات تعرف اسم سعيدة. لا تقول ليش سعيد سنبوشه ايوة عرفته. لا تقول ليش واللي مات. اللي مات. مات. لا حول ولا قوة الا بالله. <تصفيق> أنت وعدوا ما حسبش لي غير؟ أنا سألت مرت البيت يا شباب من أوراق وجودك والله حياك حياك يا اليوم الشيخ مراد ما أقول لك الشيخ والله أشخبرك والله تمام والله أنا أخبري تمام كده كده وربك كريم والله يديلك الله عنا كيف الحمد لله وأنت يا سمير اخبارك والله الحمد لله كيف إيه. أشبرك كيف البقالة كيف الشغل معك والله الحمد لله بس الأسعار قلت ما أقولش بعدك الحمل حق قبل يومتين. والله اجت وقفلنا المحل كل جلس في بيته انت تغفل لي انت تغفل على نفسك داخل تخلي العمال يهربوا الباقي <تصفيق> انا قد قبل امس كلمنا واحد وقال لي انه مرات يشوفوا له حل قلت له ايش الموضوع قال لي بيع بغلاء شيء قلت له يا اخي مش بيدو الرجال طالب الله لا سرقه, لا لا سرقه ولا لا بالسرقه ولا لا شيء وقال لي فهمته ان شاء الله خير ما انا كنت عارف السعودي طالع منازل طالع منازل لا ايش <تصفيق> طالع نازل يخلوه يطلع يسحبوا الدرجه يخلوا معلقوا يقعدوا يزيدوا الدرجه أرفع يخلوا يطلع اكثر يسحبوا الدرجه سيف ورد oh, بيجيب الله خير بيجيب الله خير بيجيب خير بيجيب خير انا شباب شوفوا تعبوني اشوف البيت درجتين وباقي عادي عادي خذ راحتك عادي بشخص عادي عصير توتي ان شاء الله زبيان بشتي الصالون حتى لو يجيب لي ارد معها قرص عصير توتي خلاص والله ما بخسر مهمج ربي انت ده ايش في التلاسر طول ايش يخليك ترقد مرتاح لا حلو ولا كابوس اه لا والله والله بالله خير ايش في يا ايش دب الغاز كبرت دبيت الغاز ايش ثلاثه طيب ايش الحل ايشكم تقدرونا لا لك على ايش الزربيه ذا زربيان في وشه وعلى ما هذا حاضر نزلت ما نجحش طيب ايش ايش الحل؟ إيش لكم طلب ايش الطلب؟ المشكلة لا ما فيش معنا غاز أنا لا والله ما فيش معنا غاز أنت مع غاز أنا ماشي معنا غاز بس بنشوف الطلب حقه ايش ايش الطلب؟ تروح معي وين؟ فين المحل بلعب بيه غاز المحل بلعب بغاز غاز أنا أكيد دايمًا زحمة المحل بنعبي غاز وبنرجع، بنروح للبيت وبنرجع، طيب نحن جواعة والله طيب ايش يلا بنروح، شو بتعذرونا؟ لا لا عادي، عادي عادي التعب مكتوب علينا ايش هاي الزحمة يا مريم؟ جبت لي زربيت، جبت على دونا؟ طيب جاري انت بيقعد الطابور هذا كله بعدك جبت على اساس زربيت بالاخير طلعت لكن انا افتكرت زربيان لكن لاقيت قبلنا على هذا الان ايش الحل عنده تحت لعبد الله بنروح نلعب فيها انا ما حسبت حسابي بطري جوعان جوعان بعدكم شوف شو باس. واحد. ممسأل بس. ممسأل. واخيرا واخيرا الحمد لله الحمد لله حصلنا مرتين عادي حبّة صباح حبّة مساء لو ما عقباش حبّة قبل التعبير حبّة بعد التعبير عادي طب قليل هلا برا طب لكم الناس اليومين يومين تقولي الان تحرك لك يا خوي تحرك طيب حاول ماشين ولا منك لا حبيبي ما فيش اللي موجودين حق الناس صل على النبي يا اخي اللهم صل وسلم وبارك عليه طيب ماشي معك حبه ورا الطاوله لا لا ما فيش حبه من ورا الميز حق الناس بس يلا حرك. الزربيان بيبرد سوي لك انا يعني قبلك دبتي شل دبتك وتحرك يا اخوي طب للصايح <تصفيق> فيها طيب. طيب الله معاكم غصنا كلنا سبنا عاد الزربيان الآن ايش الحل؟ كيف لا؟ أنا كلهم ما لقيناش غاز. اسمعنا. لك الحل. ايش؟ لقيت كيف باقي؟ اسرع، كلهم يتصرفوا. سريع. راحة حول ولا أنا إلا بالله. الآن ساعة داخل المغرب شريع. ادري فيبه، قل إن شاء الله يتصرف. إن شاء الله. إيش هذا؟ لقى؟ لا عادي بنروح نشوف في حد ينجح لنا نصير بيه شوف بالله يعني نلقى عماره بطاز الان نلقى عماره بطاز قاعدين حط اوفر حاول مره اخرى معانا الاخر اختيار بعدين بنغلب فوق يلا جينا الله يغلب شد العزومه هذه العماره؟ ايوه هذه عماره اووه جاي رايح فوق اسمع جاني جاني اللي فوق ان شاء الله يقبل ينجحنا الآن ان شاء الله يرضي إن, ان شاء الله جيرانك ما عند جيرانك حتى ما خليه ترجع للمكان حسبنا الله ونعم الوكيل حبت انت الزربيان حقك هذا انا اشتي انا من بيت لا بيت من دور لا دور احنا بعد الزربيان هذا من بيت لا بيت <تصفيق> مراسل معك مراد هلا هلا هلا بالشيخ مراد مرحبا معك مراد يا هلا يا هلا يا هلا بالشيخ مراد يا مرحبا اهلا وسهلا تسلم تسلم يا ابن الكرام تسلم ايش تسلم اللي عندك اللي قاعد عندنا بلا غاز عمري، اصلا كم معك عيال الغاز بالله لو يعني ترجع لنا والله ما يجي معي غازنا العمري اسبوعين بلا غازنا طب حاول لو سمحت والله ما يجي لحظه جبت لي غدا بغدانا وعيالي لا لا حاول والله ماشي معي غاز ولا من عيوني بس بشي بشيل بشيل غاز بشي. لا حول ولا قوة اسمع ياخذك آه. ريح تعبي غاز؟ ايواه لي من دي انت تعبيني مع غاز لا حول ولا قوة إلا بالله تمام احنا ندور مكان فاضي عشان نعبيه لا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله نعمل فيه إنا لله وإنا إليه راجعون سامحونا يا أبو عادي عادي ولا حاجة والله عجبك الآن؟ جالك رفض مشي، ونصرف لك باحترام، قال له بدك تعبي غاز كلمني باجي بعبي لك فتتين حتى اعبيهم معاك يا زعم. الآن اسمع اسمع، الله رايح فين الآن؟ جارك الآن رفض هذا؟ اسمع، وش جاري ثاني؟ جارك ثاني ايش؟ من الصبح لا قال، من لا جاب، شوف بقول لك يا مراد، روحنا محل، قلت باعطي المحل الثاني. رحنا عند جار، وقوم جار ثاني، هذه ما تمشيش الان. اسمعوا اسمعوا. امشي. انا عندي حل. ايش؟ وشو بعد؟ اليوم انا مشيت بعدك منين صبح ربي، بعدك البلاوي بس. شوف شوف. ايش انت داير لها؟ اليوم انسى شو, شو. له؟ انسوا الحمد لله عليك ايش جبت انا هنا؟ حطوا حطوا حطوا حط البطاقات هنا هنا انا, أنا بروح باقي تمام؟ اه الان باقي نشوف يلا حاول تسرع بس باجيب لكم الحل الان مش داري ايش هتفق في المكان <تصفيق> الله يسامحك يا سمير انا ما الومك ست في العزومه الوم سمير اللي غيمنا من عز عشانك يا عزومه وبالأخير اصبحنا لا لحم ولا شربيان يا سيدي، الشيطان أنا داري أنا داري داري هذا حطب، هذا بيعزل أحسن من الغاز. أحسن من الغاز. أيوه. يلا غلق قبلي بيت الأسد ما يخلى من العظام، حتى خلق الكراهن داخل جيبه. أنا بنتظركم. اصبروا الآن بينجح الآن. الان بينجح ست ساعات او خمس ساعات وحنا ندور من صبح ربي من محل لا محل من مكان لا مكان من بيت لا بيت لا خليتوا بنا قار ولا خليتوا بنا مكان وبالاخير نجي نحرقها على حطب عادك تقول قعقعقتها ايش انا انا اللي الان عادي الان نفعتكم الان جبت لكم ذا الحطب ونجحنا لكم ولا فات القاز ايش صلح لك؟ صدق المثل زنقه زنقه دار دار اليوم طبقناها ندور زنق زنق دار دار احنا شن ننجح خلاص قولوا إن شاء الله ينجح الآن، الله يسامحكم، حسبنا الله في ذكر الصلاة، حسبنا الله.